القاضي سيطلب منك شهودا وانت ليس معك شاهد واحد ولا ايصال يثبت انك اودعت عنده الذهب والنقود وكذلك الشرطه اذا اسكت ويضيع حقي من الحكمه ان نذهب الى شخص له هيبه ومكانه عنده حتى يحسن النصح له ويخوفه من عقاب تبديد الامانه وتضييعها عسى ان يرتدع ويرد لك امانتك ومن يكون ذلك الشخص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 با با با